Dekat, net, dekat internet, banyak tau orang tafsirkan lagu-lagu Datuk. Gini, banyak orang tafsir lagu MNASI. Tapi adakah ia sama dengan seperti apa yang dimaksudkan oleh MNASI? Dijemput oleh Abang Sujimi dan juga adres untuk uh, promosi uh, konsert gendang Pati yang akan berlangsung pada Julai ini. Dan aku dapat tujuh minit dengan MNASI. Alhamdulillah. Okay. Dekat, dekat internet, banyak tau orang tafsir kan? Lagu-lagu datuk. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, ha. Itu lai, lai, lai, betul ke? <laughs> tafsir tu. betul. Hmm. Uh, transliterasi tu Lagi satu hal uh -uh. Tafsir tu penting Jadi uh -uh. Tafsir tu perlu ada ilmu yeah, Jadi dia tak boleh cakap yeah. Semarang je dia. Ah, okay. uh, dia tak boleh Semarang eh? yeah. Macam gitu rupanya jawapan dia Simple je uh, Tapi aku ambil kesempatan juga Tanya mengenai uh, Soalan yang yang ada Ada ilmu sikit lah kan Ada ilmu sikit uh. Uh, Kita dah dengar Banyak lagu-lagu Hiz Datuk eh? uh, Bagi saya dia ada satu Uh, roh lah, ada roh, ada ada jiwa, ada keberanian ya. Eh. Hmm. Kenapa Datuk um, rasa um, tertarik untuk produce atau ya, hasilkan lagu-lagu yang yang yang bukan Datuk rasa ke arah itulah, ke arah itu itu satu. Pertama itu memang daripada mula bila saya nak buat lagu, hmm. bila saya belajar buat lagu, saya. dan bila saya uh, Citu-citu nak jadi yang merakam lagu dan buat persembahan kepada orang, uh -uh. saya nak sampaikan lagu yang macam itu. Okay. Saya memang dari dalam, dari dalam tu memang memang saya nak sampaikan lagu yang macam itu. Bagi saya uh, itu sajalah yang boleh buat apa, nama, apa yang saya buat bermakna. Uh -huh. Kalau tidak? Saya akan mengalami. Uh, Nanti satu hari nanti kalau tak kalau lagu tuhannya sekadar apa nama hiburan dan hmm. uh, dia hmm. tidak akan uh, saya akan tertanya pada diri saya hmm. ada ada benda yang tak selesai ini. Hmm. Adakah itu? Adakah itu yang yang uh, uh, membuatkan dia meletup? Adakah itu rasanya resepi dia? Uh, itu. Uh, Bukan itu saja, itu itu sebagiannya. Tapi uh, daya komunikasi itu, hmm. uh, kerana lagu-lagu uh, itu dia sebenarnya sebagai uh, cermin pada orang pendengar tu. Hmm, okay. Dia dia yang tak dia yang memanggil tu sebenarnya bukan saya. Wow. <laughs> ha. ha. yeah. Salah ke tersesat ke apa tu? itu tak apa mm -mm. tapi yang penting diaong nak berjalan heeh mm -mm. okey ha okay. Kasih banyak datuk sama <laughs>